دوستان خوب نازنین <تصفيق> امیدوارم هرجوری دنیا هستید دلی شاد ماج و تنی سالم داشته باشید اعتراضات هم همچنان بر دوام است و نیروهای سرکوبگر هر کاری میکنن اعتراضات رو نمیتونن سرکوب بکنن سن اعتراض به زیر 15 سال رسیده و نیروهای سرکوبگر برای متفریق کردن معترزین و سرکوب معترزین به مدارس راهنمایی هم یواشهاش داره دسترازی میکنه این نشون میده که دولت جمهوری اسلامی واقعا مستحصل شده قسمتهایی از مردم که تا حالا بی طرف بودن و به اصطلاح وارد این جریان مبارزاتی نشدن یواشهاش با این اعتراضاتی که داره به سمت مدارس راهنمایی و مدارس دبیرستانها ها داره میره مجبور به طرف شدن میشن زندان اوین رو هم که در جریان هستید و دانشگاه ها رو هم که در جریانش هستید وقتی نیروهای سرکوبگر در پشت سر هم دوشار اشتباهات تاکتیکی میشند یواش واش موج اعتراضات رو بزرگتر و بزرگتر میکنند و این جامعه رو به سمت پیروزی نهایی نزدیکتر خواهد کرد متاسفانه تلفات داریم، متاسفانه مجروح داریم، متاسفانه بازداشتی داریم ولی واقعیت اینه که راه آزادی به غیر از هزینه دادن براش راه دیگه‌ای متصور نیستیم یعنی دموکراسی یا آزادی نسخه از فداکاری نداره و امیدوارم که خسته نشید بدلیل دلیل اینکه در حال حاضر اگر خسته بشید کسایی که تو این مدت بازداشت شدن یا کسایی که در آینده نشان شدن و بازداشت خواهند شد متاسفانه پای بسیار بسیار سنگینی خواهند داد برای تنبیه کردن و برای ترسوندن افکار عمومی متاسفانه خیلی از کسایی که امروز بازداشت شدن یا قرار در آینده بازداشت بشن با احکام بسیار بسیار سنگین مواجه خواهد شد و راهی به غیر از ادامه مبارزات وجود نداره واقعیت اینه که نیروهای های سرکوبگر هم تا وقتی که بهشون پول داده نشه وارد بازار نمیشن وارد میدان و مبارزه نمیشن هرچند دولت مرکزی توانه چاپ پول رو بدون پشت داره و این کار رو خواهد کرد ولی این باعث خواهد شد که اقتصاد فلج جمهوری اسلامی بیشتر از این فلج بشه و بیشتر از این باعث یعص و نامدی مردم و حضورشون در خیابان ها بشه توصیه من اینه که به هر شکل ممکن اگر کسی رو در نیروهای سرکوبگر میشناسید بهش هشدار بدید و سعی بکنید از نیروهای سرکوبگر دورش بکنید از طرف دیگه اگر پولی مایملکی چیزی دارید در بانک ها اینها رو نگه ندارید به دلیل اینکه از این سپورده های شما استفاده میشه برای سرکوب نیروها و از طرف دیگه اقتصاد ایران به شدت در حال تزلزل و این تزلزل اقتصادی باعث میشه که ارزش پول به شدت پایین بیاد و شما پسنداز ناچیزی رو هم که در بانک ها دارید از دست بدید بهترینه که پول هاتون رو از بانک ها بکشید بیرون و اگر هیچ کاری نمیتوانید بکنید هیچ گونه همکاری با نیروهای آزادی خواه نمیتونید داشته باشید حداقل پول رو در بانک ها نگذارید و باید بشید که دولت از این سپرده های شما برای ارتزاق نیروهای سرکوبگرش استفاده نکنه از طرف دیگه هم اگر براتون امکان پذیر هست قبض های که براتون میاد اینها رو دیر پرداخت بکنید که باعث بشه درآمد دولت پایین بیاد، درآمد نیروهای سرکوبگر پایین بیاد و نتونن نیروهای سرکوبگر داخل خیابان ها رو حقوق بهشون بدن. راه دیگه متاسفانه وجود نداره. اعتراضات باید ادامه پیدا بکنه و به اعتصابات منجر بشه و همچنین باید ریزش نیروهای دولتی بیشتر بشه راه دیگه ای به غیرازی برای رسیدن به آزادی وجود نداره امیدوارم هر چه از دستتون برمیاد انجام بدید و مسئله دیگه که هستش اینه که احتیاج به سازماندهی بسیار بسیار مهم میدارید شما باید یواشه باش گروهی داشته باشید خودتون در محله های خودتون،, در کوچه های خودتون در خیابان‌های خودتون در شهرستان‌های خودتون سازماندهی محلی، شهرستانی منطقه‌ای داشته باشید سازماندهی‌هایی که حداقل از 3 نفر شروع بشه و تا 7 9 نفر ادامه پیدا بکنه مسئله اساسی در این سازماندهی‌ها اینه که اگر شما یکیتون اتفاقی براش افتاد دیگران بتوانند، خبر رسانی بکنن و اجازه بدن که با خبرهایی که پخش میشه جان اون یک نفر رو حفظ بکنم متاسفانه وقتی کسی بازداشت میشه وقتی کسی دنبالش نیست وقتی خبری ازش بیرون درز نمیکنه راحتتر تر مورد شکنجه قرار میگیره و با راحت تر کشته میشه من به تمام کسایی که کسی از عزیزانشون بازداشت شده توصیه میکنم که حتما خبر رسانی بکنن و این باعث نجات جان اون طرفی میشه که در زندان هستیش ما اینو تجربه داریم خودمون در زندان و تجربه داریم در همین مبارزاتی که داشتیم اگر خبررسانی مناسب انجام نگیره خیلی راحت کسایی که داخل ها هستند کسانی که بازداشت میشن متأسفانه کشته میشن برای ترسوندن دیگران خبررسانی بسیار مهمه سازماندهی بسیار مهمه و ارتباط برقرار کردن با سازمان های دیگر گروه های دیگر بسیار مهمه منتظر سازماندهی شما هستیم خارج از کشور منتظر خبررسانی شما هستیم خارج از کشور فعالیت های شما در داخل کشور اصل اساسی مبارزات هستش و ما در خارج از کشور به غیر از حمایت از شما کار دیگری نمیتوانیم انجام بدیم و نباید هم انجام بدیم رهبری مبارزات در داخل کشور هستش و به دست خود شما هستش احتیاج به برقراری سازماندهی گروه های خودتون رو دارید احتیاج به درست کردن رهبری میدانی خواهید داشت و خواهید و دارید احتیاج به مبارزات خبررسانی برای خارج از کشور دارید و امیدوارم که هرچی بهتر و هرچی سریعتر، این سازماندهیتون برقرار بشه. هاشم آقای خامنه ای پشت سر هم داره تهدید میکنه ولی واقعیت اینه که دیگه اون قدرت قدیم رو نداره. خامنه ای در گذشته وقتی که سخنرانی میکرد نیروهای سرکوبگراش بلافاصله بعد از روز سخنرانی به خیابانها ها می و راهپیمایی انجام میدادن و تمام نیروهای مبارز رو سرکوب میکردن. الان مدتی هستش که خامنه ای به خیابان ها میاد به نماز جمعه و جلسات میاد سخنرانی های تندی میکنه ولی خوشبختانه هیچ کدوم از این سخنرانی ها تاثیری در مبارزات مردمی نداره پیروزی بسیار بسیار نزدیک است و امیدوارم که با در فردای پیروزی، در فردای آزادی، در فردای دموکراسی همدیگر را در ایران ملاقات بکنیم. به امید دیدار شما در ایران آزاد و دموکراتیک.